Розкажіть, будь ласка, щодо розстановки сил на Бахмутському Махмутському напрямку на тепер, ну, зрозуміло, з того, що ми можемо озвучувати в ефірі. Ну, складно говорити про його розстановку сил, власне можна передавати про те що тут зараз відбувається відбувається вже котрий місяць ледве на рукопашні зіткнення тобто і стилкові зіткнення і перманентні обстріли і хотів би зокрема наголосити на тому що Бахмут і оборона Бахмута це не тільки саме місто от вся ця ділянка десь кілометрів 100 шириною практично від Білогорівки від Солодару можна навіть сказати от в притул майже до докримінується якщо на північ і на південь аж Майор аж до Авдіївки, і, в принципі, Авдіївка – це теж дуже сильний і важливий театр бойових дій, дуже складний, там так само ворог тисне. Тому, насправді, тут дуже складно, і складно і з, у зв'язку з е, тяжкими погодніми умовами холода і з тим що ворог просто має чисельну перевагу там в декілька разів там ледве не в 10 разів у ворога чисельна перевага і в принципі він посилає штрафні загони штраф, штрафні е, дешевих таких солдатів чи то вагнерівців чи то мобіків там вони всі перемішку всі змішалися, але ворог продовжує штурмувати атакувати а чому це дає коли вони і... відправляють на відстріл ну фактично на відстріл відправляють от такі натовпи що їм це дає для чого їм це потрібно вони мають ілюзії вони е, марять е, насправді до, до початку війни там до початку е, там до того як росія напала на 14-му році я ще пам'ятаю коли я там е, в школу починав ходити, то всі ми виховувалися на фільмах там Радянського Союзу про несекрошимою Победною там цю Советську армію російську окупаційну армію тощо і е, ми всі пам'ятаємо ці фільми коли там знаєте за Родину за Сталіна mm -hmm. і це як успілося як... можливо вони марять такими самими ідеалами коли знаєте вийти на поле і побігти вперед-вперед але от хотів би mm -hmm. Ви в безпеці Зачити, перш за все що... чи чи чи безпечно вам продовжувати розмову ну, в першу чергу в першу чергу це є недодиктатор і ну тобто не до диктатор Путін, який марить такими ж атаками піти вперед, піти. Ну, Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи можете ви продовжувати розмову? Бо ми чуємо звуки пострілів, і ми не хочемо на вас супротив... наражати на безпеку. На небезпеку? Я просто хочу сказати, що супротивник марить. Е... Е... Ідеями про те, що він може відправити тисячі солдат, отак от вибігти в поле. Але насправді він не до диктатор і не може сконцентрувати там величезні, величезні сили. Тому він там концентрує цих наміців, концентрує цих е зеків. Вони там не сильно та і хочуть іти вперед, розуміючи, що їх відправляють на розстріл. І в принципі тут і пояснення тобто все що він хоче зробити він хоче зробити на набагато більших масштабах але йому це не вдається і тому це виходить фактично розтіл в тілі. ми всі уявляємо ми всі тисячами сотнями тисяч російське командування Клало так е так, Володимир Назаренко, на жаль, у нас пропав трохи зв'язок, але ми з нами на зв'язку був Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії України з Бахмутського напрямку, найтяжчий, певно, зараз в Україні, тому маємо з розумінням поставитись до цієї ситуації.